Вітаю, це Львів Медіа, мене звати Юрій Лаврін. Про Бахмут говоримо з Ярославом Лисенком, бійцем батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Він, власне, під Бахмутом зараз і перебуває. Ярославе, яка зараз ситуація на бахмутському напрямку? Чи вона міняється якимось чином? Ну, хотів сказати, що ми вже більше ніж три місяці знаходимося якраз на Бахмутському напрямку, до цього воювали під Горловкою, це, словно звісно, біля майорська Зайцева, тому ситуацію відчули, відчуваємо прямо на своєму організмі, на своєму тілі. Бо кожного дня все те, що пролітає сюди, в напрямку, все, ну, все несе смертельну загрозу нашим хлопцям і позиції руйнує і так далі. На сьогоднішній момент до Бахмута дуже важко під'їхати, в Бахмуті наші хлопці, в Бахмуті мирне населення. На жаль, багато людей не змогли евакуватися, не по причинам того, що у нас не було засобів у держави Україна, а по причині того, що відмовилася евакуватися. І на сьогоднішній момент Бахмут повністю наш, десь на околицях. Щоб ви розуміли Бахмут, колись починався, мені здається, це на всі великі міста, селища, тому на околицях це приватний сектор. І в Бахмуті, в приватному секторі, те, що стосується його східної частини, ведуться епізодичні бої. Але ворог дуже потужно насів нас з півночі, це солидар і там ну, просто страшенні бої ведуться за Солидар, і ми трошки відійшли, тому що, не дивлячись на те, що це все наші землі, ну земля є земля, а люди є люди, тому ми думаємо в першу чергу про людей, так і повинно бути, бо... З нашої сторони, ви розумієте, воюють найкращі сини цієї нації, цієї землі, і ми повинні жити. Тому ми трішки відійшли, наші війська, наші побратими, які там стоять, там Язові, 93 і 13, вони скрізь тут, ми тримаємо дуже великий шмат лінії Вогню. тому е, на півночі ситуація як була важка, важкою, так і залишилася. Е, вони намагаються взяти нас е, в якесь напівкільце зайти, грубо кажучи, зверху і знизу, тобто з півночі і з півдня, на півдні ми на нашій ділянці, там трошки менше, плюс-мінус 7 кілометрів, Озарянівка, Кордюймівка, Кліщіївка, тримаємо позиції, деякі успіхи ворог мав біля Кліщіївки, але як вам так сказати коректно, знаючи обстановку і бачачи, які у нас є наявні сили, і я не тільки про особовий склад, а й про ту техніку, яка у нас є, я думаю, ключі, що через декілька днів буде наше, і Бахмут уникне оперативного оточення, яке нам не потрібне. Чому? Тому що Бахмут це, ну ви розумієте, там не буду казати військопарних слів, але на сьогоднішній момент це фортеця, це незламна фортеця, це вже більше символ української незламності і стійкості е, українських воїнів на Донецькій землі. Тому Бахмут нам е, конче потрібен, несмотря ні на що. А, те, що це прямий вихід на Константинівку, відповідно Дружківку і велику агломерацію Краматорськ-Славян, це всім зрозуміло. З іншої сторони, це гарний підхід до Лисичанську, який ми поки що не звільнили, але підходимо до Лисичанського нафтохімію. Було б дуже незрозуміло, якщо ми оголили південний фланг, тобто з півдня зійшов і вдарив по нашим силам, які зараз потужно пруть до Лисичанського. Наявних засобів достатньо, я думаю, наші генерали, адмірали і так далі вони розберуться, де боєздатні частини, де боєздатні, щоб не було неприємних сюрпризів і для людей, які це читають через там, інтернет, через діпстейт мап і по-іншому, і для солдатів, які очікують на підтримку е е е діючих, як вони думають, частин, а інколи виходить все навпаки. Але, ну, я думаю, це якийсь не загавір, це просто... Прикрі випадки, коли дуже втомлені підрозділи, які давно не ротуються, чи не підготовлені, тому що розповідати про пригоди, військові пригоди, і що таке взрив 20 го міномету, снаряду, і що таке прильот 150-го калібру, 152-го, і що таке авіабомба, це, чи ракета – це одне, не здрифіть і не побігти, і вистояти, перетерпіти, е сховатися, вижити це зовсім інше, і те, що готують на полігонах. Ну ви розумієте, це як розповідати mm -hmm. майбутньому е батькові про сімейні відносини, що в нього буде дитина. Ну от коли буде дитина, тоді він зрозуміє е всі нюанси даного життя. Тому ми хлопців готуємо дуже довго і, я думаю, Бахмут не те що встоїть, він буде наш, як і був, Це буде до України і ми переможемо. Власне, Інститут ведення війни також сьогодні повідомив про те, що оперативного і швидкого оточення росіяни не досягнуть і ви підтверджуєте ці слова і це насправді дуже потужно, ми дуже вдячні вам за це. І... Це дуже мотивує. Доводилось спілкуватись з вашим побратимом буквально декілька днів тому Володимиром Ращуком Він казав, що нещодавно росіяни на Бахмутському напрямку намагались зробити таку найбільшу, наймасованішу навалу. Це, якщо не помиляюсь, було вихідними. Чи після цього вони повторювали такий масований напад? Ну, там був просто кошмар. До якого ми, звісно, готові, але ж ну, не стільки, щоб на відстані 7 кілометрів з усіх позицій почали парти вороги. Ну, ми, звісно, як і всі солдати, маємо запас БК і припасів. але ви, трошки треба було, ну не трошки, а треба було дуже напрушитися. На жаль, трьох наших побратимів вже немає з нами. Світла їм пам'ять, вони загинули, але це була не помилка, це, ну, знаєте, не хочеться казати таких слів, але на війні є поняття фарту, не фарту, ну, коли в бліндаж залітає, ну, так, так вийшло, але... Дарма, бо ну, ці слова нічого не можуть передати, бо це втрати побратимів. Ми ж на відміну від чмобіків, один одного знаємо, буває по 15 років, бо ми свободники, ми один одного, ну, якби. Не те, що поважаємо, ми з ми дружимо багато років. А тут ми вже воюємо навіть з тими хлопцями, які приєдналися до нас після лютого вже практично рік. Тому це все мої браття, мої побратими, і дуже гірко, коли вони походять в інші світи. А з приводу того, що атакують вони знову, Ну, такі атаки бувають, я думаю, раз на місяць, два на місяць, тому що мотивації в органі якої немає алкоголь і наркотики дуже швидко закінчуються і це я не шуткую, це не просто слова, там, щоб вразити вас, ну, ми ж були на позиціях, там, де вони то не ліки, то не обезболюючі, то наркота, бо вони колять, курять і так далі, оці всі кавказські народи, які за гранат рядом стоять, там, кадировці і так далі, не хочуть нікого образити. От. але ж вони мають стільки практику, а алкоголь, ну це Взагалі, я можу відверто сказати, що за більше ніж е рік, коли я нахожусь на фронті, я в жодного солдата не відчув навіть запаху алкоголю. А там, ви що, я був так. Гуморив, але напівсерйозно, коли сказав, що була б моя воля, я б виготовляв би прямо тонними, виготовляв би в пластикових пакетах, таких як з-під шампуня там, чи з-під соуса там, горілку там, 100 грамів, просто з літаків би чи якось там катапультами просто туди закидував їх, ну реально вони, думаю, не втримуються і бухали б цілими днями, а ми б їх звісно вбивали. Тому навалу цю ми витримали, якою ми... Ну, знали, що вони будуть, але не очікували, бо після, ну, хлопці нададуть збрехати, після Сєєродонецька і Рубіжного, ми вже думали, що ми все бачили і все вже відбили, і Зайцевого в тому числі. Mm -hmm. Але, ну, знову така навала. Тобто, слава Богу, що в нашому складі є хлопці, які воюють давно, які знають, що таке тактика, стратегія, які слідкують за те, щоб особовий склад був. Я вже не кажу, там, про бронжилети це смішно дійсно, щоб всі були екіпіровані, щоб всіх було БК, щоб всіх було запасне БК, стій, які ж, які. тобто 900 тисяч патронів, які завжди з бійцем, щоб він міг відбитися і поділитися, і так далі, і так далі. Те ж саме стосується РПГ, туїстів, е е туристів, і так далі, і так далі. У нас все є, ми все достаємо. Якщо б реально, от ви не повірите, якщо б у нас був тут магазин десь військовий, не для амуніції. Амуніція у нас вже модна, надмодна шльоми і так далі. ну Це все там, на жаль, не видають такого, але ж ми те, що нам потрібно в бою і так далі, глушники ми все докупаємо. Якщо б був військовий магазин, де якимось чином можна було купити, я не знаю, міномети чи важкі кулемети, чи паронапір, чи якісь пігони, то ми б з задоволенням склалися грошима і дійсно це купили. Тому що інколи не вистачає ну, такої підтримки, яка потрібна yes. моментально не вирішувати через якісь там інші підрозділи, просити там це все. Затримує військові дії чи спасіння хлопців, які попали в оточення, щоб у нас було в розпорядженні. Тому ну, воюємо чим є. У нас дуже багато, дуже гарного обладнання, і можу сказати, що е, зараз ми переходимо не тільки на звардію, я думаю, всі наші війська на навіть автомати, стрілецькі, західно зірця на 5-56. Тому з такою зброєю, яку ми ще й очікуємо, це танки, е хаймарси і особливо арчери шведські, які дуже гучно стріляють і швидко туди уїжджають і практично не вовремі. Я думаю, не тільки ми відстоюємо Бахмут, бо у нас така, бачите, підрозділу вже склалася Традиція, що ми стримуємо ворога, стримуємо до останнього, до останнього стримуємо, щоб інші могли атакувати. Ми стримували ворога в Рубіжному, в Лисичанську, в Сєвродонецьку для того, щоб могли підтягнутися сили, для того, щоб почалися поставки імпортного озброєння. Да, озброєння. Mm -hmm. Дякую. От, і, і дочекалися цього. Ми стримували в подальшому біля Горнівки ворога, щоб, можливо, була атака на Херсонському напрямку. Ми стримували ворога в інших місцях, щоб, можливо, була Лиманська атака і так далі. Ну, ми бачимо в цьому і свою заслугу теж, тому очікуємо дуже, що і на нашому напрямку, а я вчора дивився, у нас до Донецького аеропорту, де ми, Свобода, починали в 2014 році воювати, це Донецький аеропорт. Піскі, Водяне, шахта Бутівка, злітна полоса Донецького аеропорту звідсіля з наших позицій ну, десь біля 50 кілометрів, це дуже близько, це можна практично пішки до туди Тобто, якщо хтось не розуміє, Донецька область не захоплена ворогом взагалі, вони хочуть Бахмут взяти до поставок нам важкого то, зброєння, то то танків і так далі. Вони хотіли Бахмут і Часів Ярщі до Нового року, у них нічого не вийшло. Відповідно, зараз, я думаю, у них нічого не вийде і до танків, а потім ми очікуємо, що наш підрозділ теж прославиться тим, що він звільняв українські землі разом з ЗСУ. А якою зброєю ворог воює проти вас найбільше? Що найбільше дошкуляє, скажімо так? А, ну, воював. Ну, колись оця тактика виженої землі, це коли артилерія працює, коли міномети працюють, коли працює авіація і так далі. Зараз такого, ну, такої навали потужно, як була, знову таки, зсилаючись на попередні наші кампанії, як була в Сєвєродонецьку чи в Рубіжному, вже немає. Зараз нам дуже дошкуляються мінометний вогонь і СПГ. СПГ як? Як РПГ, але стаціонарна, ручна протитанкова граната, але стаціонарна, дуже дошкуляє, бо вона невеличка, дві людини можуть її принести, ми можемо не помітити цього переміщення, влупила, сховалась і так далі. Теж стосується мінометів. Вони хоч і важкі, їх там шістдесятки можна там і один піхотинець може переносити, 80 там двоє-троє, але у них стаміна, вони грузяться в якийсь пікап, у них теж вони є, чи цей, вони вигружаються просто навалом, можна їх там з самосвала згружати, зібрав їх раз, ти стріляєш, все, все накрив. Його вже немає. Наприклад, вони дуже полюбляють вдень день стріляти, щоб вночі ми бачимо спалах, а в день вони просто нас засипають мінами і роблячи свої вогневі точки в курниках, в будинках і так далі. Розбирається просто стріха, криша розбирається, шифер знімається, дирочка робиться і воно туди виходить, виходить. Його не на тепловізор, не на мавік... На дуже важко розгледіти, і вони це дуже приховують. Тому от мінометний вогонь нас дуже-дуже турбує, ну плюс СПГ, ну дійсно там, коли е, вилазить танк і починає стріляти, ну як вам пояснити, танк це сумісна з піхотинцем річ, якщо працює танк, Треба ховатися і від нього дуже важко сховатися. У нас були випадки, коли хлопці виживали, звісно, там, звали, ми їх витаскували, але, ну, танки, звісно, повинні, проти танків повинні працювати танки чи хоча б якась крупна артилерія, mm -hmm. хоча б міномети 120-го калібру. а їх, ну, дуже замало. Їх ніхто не виробляє, їх імпортних я ще не бачив, можливо, вони і є, але ж, ну, в основному це радянське, це лахміття. Ну, бачите, війна показала, що, що совєтське, надєжне, ну це такий роздутий міф, як і друга армія світу з кінця. Тобто, ну нічого там надєжного немає. Ви знаєте, в чому надєжність автомата Калашіто? Я вам розкажу, що якщо мало розвинути інтелектуально русський Ваня, взяв його в руки, mm. то він після лопати, сахи і так далі, щоб він його банально не зламав. Тому там зазори там люфти огромні, щоб, якщо що, якщо він туди випадково засуне якусь паличку, чи можна було ножиком виковыряти, пісок висипати, і він буде стріляти. Точність, ну, ні, і так далі, і так далі. Тому, ну, вони такими воюють, вони стріляють по секторам, по напрямкам. Сьогодні були Прильоти по промзонам міст, які знаходяться поблизу зони військових дій, ну, поблизу це 15 км, 13, 12 По Бахмуту, по Константинівці, мені казали, по Дружківці були прильоти. Ну, все мімо, як зазвичай, тому що, знаєте, ми коли стріляємо, ми намагаємося кожну кулю використати ефективно, якщо ми могли, щоб вбити двох людей, а то й трьох, ну я розуміло, це гумор, а вони стріляють, угу. ну, щоб отработати номер, щоб, ну, тому що їм ця війна не потрібна, вони до кінця не розуміють, що вони тут роблять, вони розуміють, що тут вся їхня кампанія пахне смертю просто смертю і вони щоб їх не пристрілили їхні ж офіцери чи там вони не пішли під трибунал чи не сіли, вони просто виконують номер. Тобто зарядив, стрельнув, куди воно полетіли, тим пофигу, отступаємо, відступаємо. ми ж бачите якомовуємо. Тому ми будемо максимально ефективні, у нас для цього є мотивація, у нас для цього буде і є Сучасна зброя, і стрілецька зброя, і зараз і міномети будуть, і все буде у нас. А вони, звісно, приречені на параску, тому що, извините, так не воюють. У 2020 році взагалі це нотсен, ну, що ми десь в когось стріляємо, треба а, подорожувати, а ми вбиваємо один одного. Але ж ну, вони не вміють цього робити, не хочуть і неспроможні перемогти нас апріорі, тому що ніяких... Перед умовом для цього немає, тому що вони лузери. Вони лузери, які прийшли з лопатами і хочуть е, нас зубити, а у нас лазери. От, тому ми своїми лазерами їх всіх порубимо і всіх побуваємо, в все буде Україна. За добу на напрямку Бахмутському 650 е, е, втрат російського окупанта. Це повідомив речне Східного Гарпування військ ЗСУ Сергій е, Череватий. Чи дійсно за минулу добу були, умовно кажучи, врожайніша вона була, аніж інші дні на Бахмутському напрямку. Ну, це, мабуть, підрахунки трошки запізніли після того, як ми побили ворога день чи два ну, mm -hmm. на вихідні, от, бо воно трошки там запізнюється їхні підрахунки. Але ну. Буває, що і півтори тисячі. Розумієте, а як їх порахувати? Це треба аерофотосйомка, притом серйозна, дуже з серйозним е, розрішенням. Е, якщо ми літаємо, ну, нам треба кори. Е, у нас координати є, ми наводимо туди артилерію. От вся робота. Це превентивна робота для того, щоб менше роботи було у піхотинців. Щоб не вийшов УРС. Візьмій Гаринич, щоб він не стрілянув і не проклав до наших окопів е е собі яму розміновувач, але вони їм копають траншеї, по яким тут же біжуть мобіки, вагнерівці, піхотинці, там всі на світі. Щоб він взагалі не виїхав навіть, о, для цього у нас очі, а не для того, щоб підрахувати. Якщо ми почнемо рахувати, то це треба сектор закрити, треба поділити нього на квадрати, порахувати і так далі, я думаю їх набагато більше. Там. Бо у нас буває таке, що одна атака їхня закінчується просто 60 70 трупів, а ми буває там і 7-10 атак в день, там ще 2-3 тижні, тижні тому, коли були тут завзяті бої, коли про солідарщину, хто не те що не знав, не говорив, то на Бахмутському напрямку, якраз от під Бахмутом, трошки північніше Ковдюмівка, Азарянівка і Клішів, там как раз были такие бои, что 150 за... 30 хвилин бою могло орків лежати, і ніхто їх не рахував. Ми просто пам'ятаєте тоді, якраз меми склалися, що можна складати з орків муку і так далі. Mm -hmm, тоді так -так. Тоді була така кількість, що було ну противно считати там на, од... на один е... кілометр нараховували 600-700 душ трупів. Ну воно завалено було. А скільки вони в вражках там ще приховали своїх. Це тому е, втрати в них величезні, але соромно за людство, що е, сучасна цивілізація допустила до такого, що у нас, е, що західні країни, країни цивілізації, які розуміють, що такі цінність життя, допустили взагалі до існування такої країни, як Росія, бо всі ж їм все прощали і казали ні, у них величезна культура, Чайковський, Рахманінов, Пушкін, Єсєнін і так далі, і так далі, не може такого бути, давайте не будемо робити висновки, а в треба було робити висновки, вони дікабраси, вони не є люди, вони, не всі двоногі є люди. чоловіки, оце про росіян, вони двоногі, ось все, вони двоногі, це про них. Розуміючи, двоногі і дворуки, я в них не то що паспорта забирав, я в них би іспит приймав на те, що ви людина. Якщо він не розуміє що такі цінні життя, якщо він не розуміє, що людини треба бити, вбивати, насилувати, обзивати, матюкатися, болдіти від кримінальної хроніки і так далі, насилувати, грабить магазини, то це не людина. і Не видавати йому взагалі документи. Хай ходить десь печери, там, не знаю, гети, якісь робителі, і так далі. А сучасний світ дозволив розквітнути, от этим, ну, цим, ну, градатам дозволив розквітнути, дозволив озброїтися, і так далі, і так далі. Треба було їх блокувати, їх, ну, взагалі технології їм не давати, щоб у них не айфонів не було, не чіпів, щоб Франція їм не допомагала з тепловізорами, щоб Штати їм не давали мотори, щоб Японія їм не допомагала з двигунами і так далі, і так далі. А ми все на це дивилися, на бізнес і так далі. Ми виховали величезних неадекватів, які, ну ладно, там Північна Корея, її да, там локалізували, навколо Китай потужний, інша Корея, Японія, там якось... Тариф. Це ж неадеквате всього світу. Ну, подивіться, що там робиться, вони загрожують до сих до чого ця комуністична доктрина. А тут ми маємо цю Корею, тільки помножену на 100, з величезними територіями. Я думаю, весь світ вже дозрел до того, що треба її просто розчлініть. Мілкі держави мати з ними справу і Московію ізолювати, як вона до цього прагнула всі ці сторіччя і взагалі про неї забути. Я не знаю, побудувати величезні стіни, як вони існують там на кордонах, в цивілізованих країнах, більш цивілізованих, як, наприклад, між Штатами там, і Мексикою, чи е, між Ізраїлем і Палістіни. Ото такі кордони побудувати, щоб вони там догнивали і доповбивали один одного, і що в них є національною традицією. А ми, у нас інший цивілізаційний шлях, ми хочемо розвиватися, ми хочемо подорожувати, ми хочемо творити щось красиве, щось продуктивне, щось е, розвиваюче, ми хочемо летіти в космос і займатися прекрасними речами, і нам з ними ні по путі. Тому... І підтримує. Я думаю, нас весь західний світ, бо розуміють, що ми це майбутнє. а Вони це дрімуче минуле про яке треба реально забути. Воно знаєте, як позор, як кримінальна справа за якісь позорні, позорні діла. Тому ну не то що не по путі, а раз вони сюди прийшли, ну нашими руками ну будемо їх вбивати, поки вони всі не скінчаться. У нас для цього. Дуже багато часу хотілося б, щоб війна закінчилася поскоріше, але якщо треба їх всіх вбити на цій території, будемо їх вбивати, для того, щоб наші діти облоки цього не робили. Рославе, я дуже дякую за розмову, мені здається, що ця завершальна крапка, вона є дуже справедливою, вона є дуже логічною. Дякую вам ще раз за розмову, я дуже дякую за те, що ви бороните нашу батьківщину, бережіть себе. Бережіть побратимів, ми вас чекаємо всіх. Слава українській нації. Героям слава. Дякую ще раз. Про ситуацію в Бахмуті, а також що має очікувати на Росію на Україну. Ми говорили з Ярославом Лисенком, бійцем батальйону Свобода на Звардії Україні. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.